això que vosaltres. Em faig un tip de que el programa és únic. No estem parlant de dos programes, ni de dos subprogrames, sinó un programa que és unit. I, per tant, el que estem fent és retornar una miqueta a l'arrel del, del que va ser en el seu moment el programa òmnia, que no deixa de ser un projecte social. Utilitzem les TIC com a instruments per arribar a que la gent en definitiva doncs, sigui més feliç, i tingui més habilitats i més capacitats, però és un, un, un programa social. I utilitzem les TIC com podríem utilitzar dintre de vint anys les pedres. No? Pues on va, va canviar-lo. No? Per anar en aquest sentit, eh, jo crec que cal reforçar i avui més que mai que els programes del projecte social i que les tic són malaent que ens permetran i ens permeten que tota la població ens doncs, estigui més preparada per a la societat dels grans membres del futur i més avui en dia amb els programes. Creus que hi ha unas. que hi ha 122 punts a tot el territori. això és una passada. 22 punts que van baixar en el que estan molt arrelats i que, a més a més, inicialment van començar a través de les entitats. La qual cosa vol dir que estaven molt arrelats a la societat civil, per tant que era el llarg, i després el costat els ajuntaments. Aquesta és la gran virtut que té el programa d'Ombria, no? que està molt arrelat a tot el territori. Sí que passa que en tant que esteu al territori, el que hem d'intentar és acollir-la, per donar-li unes eines perquè aquesta persona no es senti explosa socialment. Clar, l'avantatge és que som 124 punts, molt bé. L'avantatge és que som diferents. No té res a veure el que passi a l'est, o el que passi a Solsona, el que pot passar en un municipi de tots els Baix General. i intentar formar, fer aquestes sessions per una mica veure i veure'ns tots i poder compartir l'experiència. Aquest any 2012 hem fet un canvi hem fet un canvi de plantejament i hem potenciat la línia d'administració sociolaboral. Ho vivim, i crec que ho viu tots, com un reforç, com un complement, com un, un pas més enllà. El fet de unificar l'oficina tècnica de la part i la part tècnica amb una sola oficina, alguns són responsables. Ens ha permès, crec jo, i crec valoració que feu tots vosaltres, i si sí que us convido a, a que ens digueu que doncs, eh, són valoracions positives, tenim unificat, tenim un sol criteri, i reforcem aquesta línia de gestió sociolaboral que tots doncs sabeu que avui en dia doncs, és, és, és important. Eh, per a nosaltres sí que és una nova etapa que ens permet seguir fent el que veníem fent fins ara i els que ja ens coneixeu doncs ja sabeu per la part d'aquesta més de suport i a nivell que fèiem més a distància però ara tenim tota una nova part més de seguiment més llarg, més territorial i presencial. de la mateixa manera la maleta de gestió que us explica no? tots els, els passos que s'han de fer, tots els documents, tot el que s'ha de tenir en compte per la gestió d'economia. La maleta d'activitats el que és un ventall d'activitats d'actuacions, jo aquí algunes, sortint alguns exemples, no? de, de tipus de fitxes. son fitxes d'activitat. Aquestes fitxes les hem pensat per a que sigui, sense que una, que qualsevol dina fitxador, sense, sense tenir -ne, la necessitat de que sàpigui excessivament de temes d'inserció laboral, pugui orientar-me una persona en la realització de la fitxa. El, aquest, aquest ventall de fitxes, que és el que permeten? Permeten que la persona vagi disposant de més informació i vagi formant-se o capacitant-se amb, amb algunes activitats que li han de servir perquè, per saber-se orientar en temes d'inserció social, Sí? i saber generar noves complexitats.